אנחנו כבר עשינו לא מעט הגדרות של פולות שאנחנו יכולים לעשות וקטורים. אנחנו הגדרנו חיבור בהקשר של וקטורים. ואתם ראיתם את זה. אם יש לכם רק שני וקטורים, נכנא אותם a1, a2, כל הדרך עד ל-an. אנחנו הגדרנו את החיבור של הוקטור הזה, ונניח איזה וקטור אחר, b1, b2, כל הדרך, עד ל-bn, וקטור שלישי. אם תחברו את שני אלה, אנחנו נגדיר את החיבור להיות שלישית. התוצאה תהיה וקטור שלישי שבו כל אחד מהרכיבים יהיה פשוט הסכום של הרכיבים המתאימים של שני הוקטורים שחיברתם. זה יהיה a1 ועוד b1 וזה a2 ועוד b2. כל הדרך עד ל-an ועוד bn. אנחנו יודעים את זה ואנחנו עשינו הרבה שיעורים uh, בהם השתמשנו בהגדרה הזאת לחיבור וקטורי. אנחנו גם יודעים מה זה כפל בסקלר. אולי עדיף כי נכנס עוד כפל בסקאלה בסדר יורד. זהו המקרה בו רואים כי אם יש לנו מספר ממשי c ונכפיל אותו כפול איזה וקטור a1 a2 כל הדרך עד ל-an, אנחנו נגדיר כפל בסקאלר של וקטור, איזה סקאלר כפול וקטור ייתן תוצאה בא למעשה הווקטור הזה, אשר בו כל אחד מהרכיבים מוכפלים על ידי הסקאלר, מקבל c a1, c a2 כל הדרך עד ל-c a -N. אחרי שראינו את שתי הפעולות האלה, אתם עשויים להתפתות ולהגיד איזה נחמד זה יהיה אם דרך להכפיל שני וקטורים. זה פשוט סקלר כפול וקטור, פשוט הגדלנו אותו. וזאת למעשה ההשפעה המעשית של מה שעשינו. אם תסתכלו על זה בתלת מימד, או פחות, זה פשוט משנת הגודל של הוקטור, ואנחנו עדיין לא הגדרנו במדויק מה זה גודל. אבל אתם לפחות מבינים את הפעולה. לצורך כפל וקטורי או ביצור המכפלה, יש למעשה שתי דרכים, בשיעור זה נגדיר אחת מהן. זאת היא המכפלה הסקלארית. אם נסמן את המכפלה הסקלארית בצורה a.v, השימוש בנקודה 8 ולא בסימן כפל רגיל, ומכאן שמה באנגלית, הם לקחו בהשאלה את אחד מהסוגים של סימני הכפל שאתם מכירים, אבל אתם לא יכולים לכתוב כאן כפול כזה או כפול כזה, זה יהיה למעשה סוג אחר של אז המכפלה הסקלארית היא כמעט כיפית לביצוע בגלל שמבחינה מתמטית היא די ברורה, לא כמו המכפלה הוקטורית. היא כיפית לביצוע והיא מעניינת בגלל, בגלל התוצאה שלה זה A1, A2, כל הדרך עד ל-AN. המכפלה הסקלארית בבקטור B זה B1, B2, כל הדרך עד ל-BN. תהיה שווה למכפלה של כל אחד מהמקדמים המתאימים. כלומר, a1, b1 מחוברים יחדיו ועוד a2, b2 ועוד a3, b3. כל הדרך עד ל-an, bn. ומה זה? האם זה וקטור? למען האמת לא, זה פשוט מספר. זה יהיה פשוט מספר ממשי. אתם פשוט מבצעים כפל ומחברים יחדיו חבורה של מספרים ממשיים. אז זה יהיה פשוט סקלר ממשי. סקלר ממשי. אז זה כאן יהיה פשוט סקלאר. זאת היא מכפילה סקלרית, אתם מכפילים שני וקטורים, ואתם מקבלים ערך סקלארי. נראה, נראה לכם כאן עוד כמה דוגמאות רק למקרה שזה יותר מדי מופשט. נניח כי אנחנו מבצעים מכפילה סקלארית של הוקטור 2, 5, ואנחנו נכפיל אותה עם הוקטור 7, 1. זה יהיה שווה ל-2 כפול 7 ועוד,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 נקבל 1 כפול מינוס 2 ועוד 2 כפול 0 ועוד 3 כפול 5. וזה מינוס 2 ועוד 0 ועוד 15 و 2 ועוד 15 שווה ל-13. זה כפל סקלארי לפי ההגדרה. בשלב זה אנחנו נגדיר הגדרה אחרת. אנחנו נגדיר מהו אורך של וקטור. אתם ודאי חושבים, אנחנו כבר, אנחנו כבר יודעים מה זה אורך של וקטור. מאז שהיינו ילדים, אנחנו נוהגים למדוד דברים. מאיזה סיבה היינו צריכים לחכות עד לימודים אקדמיים, או לשלב המכין לפני לימודים אקדמיים, וכעת בקורס שנח, שנחשב ברמה אקדמית, לקבל הגדרה לאורך. התשובה היא כי כעת אנחנו מסכים בהפשטה של דברים. הרבה מעבר למרחב 4 שלישית, מרחב תלת מימד, שעסקנו בו עד כה. אנחנו נפשט עד כדי כך שוקטור יוכל להכיל 50 תעבוד, אפילו עבור הווקטור הזה עם 50 הרכיבים. ההגדרה שלנו לאור, לאורך, והיא תשמור על המשכיות עם מה שאנחנו יודעים על אורך. אם ניקח את האורך של a, נסמן זה בעזרת שני קווים סביב הווקטור. של הווקטור שלנו a שווה, וזאת כאן יהיה ההגדרה, שווה לשורש הריבועי של כל אחד מהביטויים. כל אחד م ا ر של ي ب ي ن ب ر ي ب و ع س خ و م ش ل ك ل ذ ا ن ك ب ل ا 1 ب ر ي ب و ع و ا 2 ب ر ي ب و ع ك ل ا د ر ا خ ا د ل ا ن 2 5 וזה שווה לשורש הריבועי של, זה 4 ועוד 25. השורש הריבועי של 29. זה יהיה האורך של הוקטור הזה. אתם בוודאי חושבים לעצמכם, את זה כבר ידענו, זה נובע ממשפט פיתגורס. אם נרצה לצייר את B, נסרטט אותו כאן. אלו הצירים שלנו. זה הוקטור שלנו B, נסרטט אותו בצורה הסטנדרטית. אתה רואה ככה נלך ימינה ל-2, 1-2, נלך למעלה ל-5, 1-2-3-4-5. זה ייראה כמו זה. הווקטור שלנו בי ייראה כך. ומתוך משפט פיתגורס, אתם כבר רואים, אם אנחנו רוצים למצוא את של הווקטור הזה ב-R בריבוע, או אם נצייר את זה במרחב, של מרחב דו מימדי, ניקח את הצלע הזאת שהיא באורך 2, ניקח את הצלע הזאת שהיא באורך 5, זה יהיה השורש הריבועי מתוך משפט פיתגורס של 2 בריבוע ועוד 5 בריבוע. וזה בדיוק מה שעשינו כאן. זאת תהיה, זאת תהיה ההגדרה לאורך, והיא ממש באותו קו מחשבה, עם הידע שלכם אודות מדידת דברים במרחבים. חד, דו ותלת ממדים. אבל מה שיפה זה, כי כעת אתם יכולים להתחיל לחשוב אודות אורח של וקטור שיש לו אולי 50 רכיבים. אתם בוודאי מבינים כי לנסות לייצג אותו בדרכים המסורתיות יהיה חסרי היגיון. אבל אנחנו עדיין יכולים ליישם את התחושה שלנו כלפי אורח ולהתחיל אולי באופן מופשט, מעבר למה שאנחנו משייכים באופן מסורתי אורח. אורך. אנחנו יכולים למצוא קשר בין אורח לבין מכפלה סקלארית? מה יקרה כאשר נכפיל סקלארית את וקטור A בעצמו? מה זה A כפול A? זה יהיה שווה, נכתוב זאת מחדש, זה A1 כל הדרך עד ל-AN כפול סקלארית עם A1 כל הדרך עד ל-AN. וזה יהיה שווה ל-A1 כפול A1, זה A1 בריבוע, ועוד A2 כפול A2 זה... A2 בריבוע ועוד כל הדרך מטה, נמשיך לעשות את כל הדרך למטה עד ל-AN כפול-AN, שזה AN בריבוע. ומה זה? זה אותו דבר כמו הדבר שראיתם מתחת לסימן השורש. שני הדברים האלה זהים. אנחנו יכולים לכתוב את ההגדרה שלנו עבור אורך, עבור האורך של וקטור. אנחנו נכתוב אותה במושגים של מכפלה סקלארית, של ההגדרה שלנו למכפלה סקלארית. זה שווה לשורש הריבועי של מכפלה סקלארית של וקטור בעצמו. או, אם נעלה שני הגפים, נוכל לומר... כי ההגדרה החדשה שלנו לאורך בריבוש שווה למכפלה הסקלארית של וקטור A עם עצמו. וזה די מסודר ונקי, זה כמעט ברור מאליו להוכיח את אבל הבאים. זה עם מה זה מכפלה סקלארית ומה זה אורך. בשיעור הבא אנחנו נראה לכם עוד כמה תכונות של זה, זה יהיה די שגרתי רוצים להוריד מהפרק את כל התכונות האלה שנוכל להשתמש בהם בהוכחות עתידיות.